اي غريب الناس حكي من لسان ببدا حتى يشك شفاه صالح شو شاف قضى ليله يبكي في موقف ما بنساه كنت محتار احكي بس حكيت اني احكي بركي حدا عنده لازمه فيه بتذكر من اكم من شهر قبل اذان الفجر كنت اخاطب العظيم سالته كم سؤال كنت محتاج الراحه كثير بلشت انادي بصوتي هل يا ربي بتقبل مني توبه بس صديق لقيت جوابي اشي منيح شفت اكثر من دليل مش الشرطة اضيع بس لما اغلط بشي كبير باكيت لما شفت نتائج دعوة من جديد فبحمد ربنا على الأذى يلي صار قديم، أنا الخطّاء يلي بخشى النار، أنا المغني يلي عينه بتدمع وقت ما يسمع القرآن، أنا اللي من هاليوم بخاف، أنا اللي بدعي ربنا لأنه هو مقلب الأحوال مجرد فضفضات، أو ممكن يومي يومك غير اليوم بتفكر إنك ترجع للصلاة، وأنا بشجعك لأنه بيوم حتفيدك هالخطوات، تعب من كثر السهوات وإنت حاسس بالخذلان، المكان مش إلك، مكان للسامع أو للفانز، ما تنغر اليوم بأي اجاك، صدقني أغلى ناسك رح تنساك لله الملجا لانو ربنا هو الوحيد يلي ما بينساك